اهلا وسهلا من جديد مع خطه لهدف جديد معاكم شيرين سلمان وهيكون موضوع النهارده من الموضوعات اللي محببه ليا شخصيا جدا موضوعنا النهارده عن الصديق الصديق كل واحد فينا عنده صديق وكل واحد فينا بيحب دايما يكون ليه صديق معاه وفهم وعارف صفاته وعارف عيوبه ومتقبل كل الظروف اللي حواليه لكن احنا مفكرناش ان احنا ممكن نختار حد من الاصدقاء دول ويكون قريب لينا جدا وخصوصا ان احنا في الفترة بتاعت الثانوي كان عندنا اصدقاء وطلعنا الجامعة كان عندنا اصدقاء وبعد ما اتخرجنا كان عندنا اصدقاء وبعدين اكتشفنا بعد فترة معينة بعد ما احنا مرتبطنا واتجوزنا وخلفنا ان كل اصدقائنا اللي كانوا معنا اللي سافر واللي اتجوز واللي منشغل بظروف بيته وحياته وحاجات تانية كتير علشان كده انا بقولك انك انت عندك اصدقاء حلوين جدا بس انت مش واخد بالك طب دور كده شوية هتلاقي ان ولادك اللي هم في سن المراهقة دول هم اصدقائك عارف ليه لان انت فاكر ان هم في بينك وبينهم فجوة وان هم بزمن وانت بزمن والكلام ده لكن الحقيقة انك انت لازم تستفيد منهم كأصدقاء لأن السن ده بيبقى عندهم طاقة إيجابية حلوة جدا هتعود عليك انت شخصيا بالطاقة الإيجابية دي ده غير انك انت هتحميهم من أصدقاء السوق اللي موجودين في الوسط في السن ده فحقيقي انا في خطة كده انا عاملاها وحابة ان انتوا تشاركوني فيها نشتغل عليها فعلا لان احنا هنستفيد جدا من الصداقة دي اول حاجة هنجيب معنا ورقة وقلم زي ما اتفقنا عشان هنكتب خطة منظمة هدفها انك انت يكون عندك صديق صدوق من العيلة بتاعتك اللي هم ولادك بنتك او ابنك اول حاجة انت سألت نفسك ابنك او بنتك دول هما بيحبوا اسم الدلع إيه؟ يعني مثلاً يا قاسم، يا ذيكا، يا فلفل، يا عمار، يا سارة، يا صرصور يعني إيه الاسم اللي هو بيحبك تناديه بيه؟ هل سألت نفسك هو بيحب إيه؟ وسألت وتحبها اناديك بإيه؟ دي نمرواحي، ده السؤال ده السوال نمرواحي السؤال اللي بعد كده هل انت سألت نفسك هو ابنك بيحب يضيع وقته في ايه يعني في ابن بيحب مثلا يضيع وقته في الجيمز في ولد تاني بيحب يضيع وقته في ان هو يتفرج على التلفزيون في بنت مثلا تمسك طول النهار ماسكه التليفون بتاعها او بتصور مثلا او كده هل انت سألت نفسك هو ايه الوقت وايه وقت فراغهم بيضيع في ايه وايه الحاجه اللي بيحبوها طيب الحاجه التالته ايه اجمل حاجه في ابنك يعني انت شايف مش الصفه قد ما هي الحاجه اللي يمتاز بيها ابنك يعني ابنك مثلا سريع البديهه بيعرف يرد كويس صبور بيعمل تفاوض كويس عنده مهاره كده جميله انت لما بتتكلم معاه تقول له انت فعلا ممتازه او لما بتسمعه بتبقى فخور بيه دي حاجه اللي بعد كده بقى عايزاك تتعرف كويس ابنك الحاجه الجميله اللي فيه يعني هو مثلا لما بتشوفه كده تشوف مثلا شعره كيرلي شعره ناعم عينه زرقه عينه بني عينه خضراء في حاجة كده جميلة في ابنك مميزة عن بقية الولاد كلهم مميزة عن ابنك الثاني برضو لازم تبقى عارفها كويس اوي بعد كده لازم تسال نفسك هو انت بتعوز منهم ايه في الوقت اللي هما بيعملوا فيهم الحاجات اللي بيحبوها يعني مثلا هل انت بتبقى طالب منهم طلب وبيسيبوا الطلب اللي انت عايزه ويروحوا مثلا يلعبوا جيمز او يروحوا يمسكوا الموبايل هل انت لما هو بيقعد قدام الجيمز وانت تعدي كده تقوله هو انت طول النهار ماسك الموبايل او طول النهار بتلعب جيمز طب هو انت يا بابا طلبت مني حاجه وانا ما ايش انت لازم تسال نفسك بجد هو انت ليه زعلان ان هما بيعملوا كده هل في حاجه تانية انت شايفها ان احسن اقعد معي وناقش بس على العموم الفقره دي فقره اسئله احنا بنجمع اسئله ما بنعملش حاجه ان احنا بنجمع الاسئله دي علشان في بنحضر كل الاسئله دي للقاء اللي هو بعد سبع ايام من النهارده كل الاسئله اللي بقولها دي وهتزود عليها اسئله تانية من عندك وهتشوف ايه الاسئله اللي ممكن تسالها له بحيث انك انت بعد سبع ايام من النهارده من وانت بتسمعني في الفيديو ده هيكون في لقاء يفضل اليوم اللي اختاروه هيكون يوم ماخوش اي مواعيد لأي حد ولا انت ولا هما ولا اي حد من الولاد ولا, ولا اي حد من افراد الاسرة عنده حاجة اليوم ده ليه؟ لان انتو اليوم ده هيكون يوم مصمر ومختلف وبيغير حياتكو تماما طيب احنا النهارده بعد ما كوننا الاسئله اللي انا قلت لكم بعض منها وانتوا هتكملوا اسئله ثاني عندكم اسئله ثانيه هتسالوها هتدوا لاولادكم نفس الاسئله دي تقول له خد جاوب على الاسئله دي من وجهه نظرك انت واحنا هنتقابل بعد سبع ايام من النهارده او هتقولوا مثلا ايه يعني اول جمعه اول سبت بحيث ان انتم ما يكونش عندكم اي مواعيد ثانيه ولا تمارين ولا شغل ولا تليفونات ولا اي حاجة ترتبطوا بيها باليوم ده هنيجي بقى اليوم الاجتماع اللي احنا اتفقنا عليه هتديهم الاول الكلام يتكلموا الاول ويقولوا ردهم على الاسئلة دي وكل واحد هيجاوب على الاسئلة دي من وجهة نظره وانت هتتناقش معاهم وهتقول لهم ايه طب انا عايزة اعرف بقى ايه الحاجات اللي أنتوا مش بتعجبكم فينا ماما وبابا ايه أنتوا شايفين أنتوا مش بيعجبكم فينا ايه هتسيبهم يطلعوا كل اللي عندهم وتدوبوا الجليد اللي جواه واللي جواها لغايه لما تبقوا كلكم تتقابلوا لقاء مع بعض كده الحاجات اللي انا بنو مفيده جدا ليكم علشان تقدروا تكملوا مع بعض الصداقه اللي انت نفسك فيها دي طيب احنا خلاص خلاص قعدنا وعرفنا كل اللي جوانا ودوبنا الجديد وكل حاجة هتيجي المرحلة اللي بعد كده تقولهم لهم طيب في مهام ومسؤوليات عليكم وعلينا هنوزع المهام والمسؤوليات على أفراد العيلة وكل واحد المفروض يعمل ايه من المهام والمسؤوليات دي وكل البيت هيبقى متفق عليها تمام؟ ويارد توسقوها وتبقى عقد بينكم كلكم هتبقى حاجة لطيفة برضو وهم هيبقوا حاسين بالمسؤولية أكتر خلصنا كل المهم والمسؤوليات وكل واحد عارف هيعمل ايه جربوا جربوا الاسبوع دو وجربوا ما بعد الاسبوع دو وانتوا هتشوفوا حياة متغيرة تماما وما تنسوش وما تترددوش تتواصلوا معايا لاني هكون مستشارك الامين هجاوب على كل اسئلتك وكمان هنعمل مع بعض خطة عمل وتابع اهدافك خطوة بخطوة شكرا لكم ولمتابعتكم ليا وتشجيعكم الدايم